Asante sana Felisa Masai kutoka studio namba moja ni wakati mwingine mzuri mpenda mtazamaji ninapokuaribisha katika uchambuzi. Jina langu linaitwa Zizi Shim kama kawaida studio niko na mchangu zetu Elvan Istanbul. maada tutakojadili leo ni kuhusu tukio la mkurugezi wa fedha na mipango katika hospitali ya Rufaa ya Bugando jijini Mwanza na Sisa Suzana Bartholomew mwenye umri wa miaka nane ambaye pia ni mtawa wa kanisa Katoliki kufariki dunia kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba ni kujirusha kutoka katika gorofa ya pili ya ya, ya majengo katika hospitali hiyo na hatimaye kupoteza maisha. Istanbul. Uh, kwa kipindi kirefu tunafahamu kwamba watawa ni watu ambao wanaishi kwa kufuata sana sheria za Mungu. Ni watu ambao wanaelewa lipi zuri, lipi baya na wanaongozo sana na hofu ya Mungu. Lakini tunaambiwa kwamba sisa Suzana amejirusha mwenyewe gorofali na kupoteza maisha. Yaani tuanze kwanza hapo. Lizungumzie tukio hili. E, ni tukio kwanza nisemeni ni tukio la kushangaza tukio la kushangaza kwa sababu kama ulivyosema kwamba watawa e, ni watu ambao tayari wamesha kwenye familia zao na wako mikononi mwa kanisa wako mikononi mwa kanisa kwa maana kwamba maisha yao yote yatakuwa e, yanahudumiwa nao wanahudumia kanisa e, sasa sister Suzana eh kuirusha ni jambo ambalo limezua gunzo sembali mbali e, watu wanajiuliza kwamba ni kwa nini amejirusha je maswali kama hayo kwa sababu e, hata tuhuma zenyewe zile manakidaiwa kwamba kwenye idara yake kupotea shilingi e, milioni tatu e, kitu ambacho wengi wanajiuliza kwamba sasa kama zimekupotea shilingi milioni tatu sister anaishi e, kwenye bajengo au hostel zao za mission na ataishi pale miaka yote mpaka anakufa na anaziko na kanisa hasa milo ile 3 sister tazichukua azipeleke wapi eh, au akazifanyie nini kwa hiyo ni maswali ambayo kwa kusema kweli eh, yako mengi maswali nyuma ya pazia ambayo yanahitaji majibu yake lakini kwa sababu mkinyekesha fariki dunia basi tunabaki tunajiuliza bila kupata jibu umeeleza kuhusu hizo tuhuma ambazo zilikuwa zinamkabili Istanbul na, na kamanda wa mkoa kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza bwana Jonathan Shana ameeleza kwamba siku tatu kabla ya marehemu kuchukua uamuzi huo alikamatwa na jeshi la polisi na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ambazo umeeleza kwamba ni za ubadhirifu wa, au upotevu wa fedha kiasi cha shilingi milioni tatu na mbali na na sister Suzana watu wengine nane tayari walishal walishashikiliwa na polisi wakahojiwa, wengine wakapoteza kazi zao eh, na wengine wakasimamishwa eh, sasa ukitazama ilo sakata zima la upotevu wa hizo fedha na hicho lichokisema ule uadilifu wa watawa kudhani kama kunaweza kuwa kuna uwezekano sister sister Suzana akawa amesukumwa ili afya ili kuvuruga ushahidi wa upotevu wa hizo fedha e, kwanza ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza watengi wanajiuliza kwa sababu mara baada ya tuhuma hizi kama ulivyosema na mimi nimemsikia kamanda Jonathan Shana eh, kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza anasema kwamba watu wanane walikamatwa na kuhojiwa na polisi na kati yao baadhi walifukuzwa kazi kabisa na baadhi walisimshwa kazi lakini eh, kitu ambacho wengi tunashangaa ni kwamba huyu sister bado alikuwa kazini bado alikuwa kazini na, na, na mpaka hata hiyo jana wakati anajirusha bado alikuwa hajasukumishwa kazi na bado alikuwa kazini kwa hiyo uh, ndiyo maswali yanazaliwa pale kwamba je je haiwezekani kwamba wabaya wake wakawa wamemfanyia kitu kibaya je eh, ndani ya simu yake kama polisi wamechunguza eh, wakaangalia je nani alizungumza naye wa mwisho na alizungumza naye kuhusiana na nini? Maneno inawezekana akawa amezungumza na mtu akamtishia. Akamtishia maisha eh, akili zikambuka akafanya alichokifanya. Eh, na je, wakati ule anaingia kwenye ofisi yake alikuwa peke yake au alikuwa na nani? Kwa hiyo ni maswali mengi mengi mengi sana kuhusiana kifoiki. ambayo watu wanajiuliza. Je, Australia ya Bugando haina CCTV camera? Eh kwamba tukao tutaona kwamba wakati anaingia ofisini alikuwa ya peke yake au alikuwa na Hashim Aziz. Kwa hiyo ni maswali mengi ambayo watu tunajiuliza lakini hatupati majibu. Eh, lakini kwa vile polisi inafanya uchunguzi eh, inawezekana uko mbele ya safari tukapata majibu ya maswali hayo. Kwa, kwa taratibu za kidini hasa kanisa Katoliki eh, mazishi ya mtu ambaye anakufa kifo cha kawaida tunaita kifo cha mapenzi ya Mungu eh, yanakuwa tofauti na mtu ambaye anaamua kuyakatisha maisha yake mwenyewe na na kama tulivoleza watawa maisha yao wanakuwa wamekabidhi kwa Mungu na wanaishi wakitumikia kanisa kiasi kwamba hata ule ukaribu kati yao na ndugu zao unakuwa mbali. endapo itathibitika kama sister Suzana kweli aliamua mwenyewe kujiua e, hakuna mkono wa mtu hapo Halafu e, ni mtawa unafikiri mazishi yake yatakuwa kwanza leo hivi nimesoma sehemu e, tayari sala zimeshaanza kumwombea huyu sister kwa hiyo nahisi nahisi kwamba anaweza hata kaziko hata kabla hayo matokeo haya jatokea. Kwa hiyo na akizikwa kabla matokeo hayatokea e, na, nafikiri ataziko kwa taratibu zote za kanisa Katoliki na mara kwa mara masista wanakuwa na makaburi yao maalumu e, ya kuzikia wenyewe watu wa kanisa. Kwa hiyo vyovyote vyote eh huyu mama au huyu sister eh sister ataazikwa kabla hata hayo yenye yenyewe haya na kwa yote vile kama atazikwa kabla matukio hayajakamilika naamini kabisa taratibu zote za katoliki zitafuatwa katika maziko maziko hayo kwa sababu leo wenyewe tu wamemfanyia sala kumuombea marehemu asante sana Elvan Istanbul tunatoa pole kwa wote walioguswa na kifo cha mtawa huyu na tunaamini jeshi la polisi litafuatilia hatua kwa hatua kwa kina ili kuja na ripoti ambayo itajibu maswali yote haya. Paka hapo tumefika mwisho. ulikuwa nami Aziza Shim nikiwa na mchambuzi wangu Elvan Istanbul na kurejesha studio namba 1 kwa Felisa Masaya kuweza kuhitimisha globu Habari. Paka wakati mwingine kwa heshima